Pane řediteli, od 2. února začne jezdit nově linka číslo 4 v Hradci Králové, odkud kam pojede, jaký bude jízdní řád. Linka číslo 4 bude nově jezdit z nově vybudované trasy, kterou jsme vybudovali pod strání a bude jezdit směr terminál. Na terminál se dostane po malém okruhu, kolem magistrátu, a potom kolem malého Teska na terminál zpátky. Bude jezdit zhruba dvakrát za hodinu ve všední den. Od 2. února začne jezdit také linka 21, což je úplně nová linka v Hradci Karálové. Odkud kam pojede a jak často? Nová linka číslo 21 pojede z nové vystavené části na Plachtě, na Brněnskou, po Malém okruhu a zpátky na Plachtu. Tato linka bude jezdit dvakrát až čtyřikrát denně, ve všední den. A změní se nějak dopravní dostupnost na Nový Hradec Králové. Dostupnost na Nový, na nový Hradec Králové se změní v tom, že bude jeden spoj. A pořád dopravní dostupnost spoj číslo 1 a 2 zůstává. Myslím si, že velice komfortní, protože tam stále zůstává nějakých 9 spojů za hodinu, což je řeknu, nejčastější spoj, které jezdí v rámci Hradce Králové. Ještě se zeptám na ty změny na Novém Hradci a na Moravském předměstí. Nějak jste je konzultovali s komisemi místní samozprávy nebo s místními občany? Nový Hrade jsme konzultovali několikrát. Na poslední jednání s místní samozprávou na Novém Hradci bylo 7. ledna. Z komise místní samosprávy na Novém Hradci přišlo asi pět připomínek. Tři připomínky jsme zapracovali hned, čtvrtou jsme udělali nějaký kompromis a pátá, řeknu, z technických a provozních důvodů, nešla nějakým způsobem akceptovat do toho jízdního řádu, takže bohužel tu jedinou jsme museli nějakým způsobem škrtnout. Spoje budou zajišťovat tzv. duobusy. Co je to za autobusy nebo za trolejbusy? Duobusy nebo také parciální trolejbusy, znamená, že to je klasický trolejbus, který jede po trolejové trati a v případě, že není dobudovaná trolejová trať anebo chcete využít nějakou část města konečnou na dojetí mimo trolejovou trať, tak je autobus dovybaven bateriemi. Dovybaveno s bateriemi způsobí to, že se odpojí od této trolejové tratě a může nějaký úsek, teď řeknu, v našem případě, až 10 km ujet bez trolejového vedení, pouze na baterie. Takže autobus je ekologicky čistý, protože pouze spotřebovala elektřinu, hmm, nepouští žádné čmoudíky do ovzduší.